ניבנו רבות במונחים אבסטרקטיים על משוואות דיפרנציאליות לינאריות ומונגניות מסדר שני. ואך אם g הוא פתרון, אז כמה קבועים כפול g הם גם פתרון. או אם g והם פתרונות, אז g פלוס h זה גם פתרון. אבל נפתור בעיות, למה שזה יעזור לנו במקום שנתבבת. נניח שיש לנו את המשוואה הדיפרנציאלית הבאה. אני אגזר את השנייה של y ביחס ל-x פלוס 5 כפול... הנגזרת הראשונה של y ביחס ל-x פלוס 6 כפול y שווה ל-0. אז אנחנו צריכים למצוא y אשר 1 כפול הנגזרת השנייה שלו פלוס 5 כפול הנגזרת הראשונה שלו פלוס 6 כפול עצמו שווה ל-0. כעת אבא נעשה מעט, ניקח קצת אחורה, נחשוב איזה סוג של פונקציה. אם יש לנו את גוזרים לנגזרת ואז מבצעים נגזרת שנייה. לרוב אנחנו נקבלים משהו לגמרי שונה. למשל, y x בריבוע, אז y-tag יכול להיות 2x, ו-y... רגע... Oh, y-tag, yeah. tagi -tag יש 2. ואז על מנת לחבר אותם יחד, תחשבו איך x התפתלו כך שתקבלו 0. אז חשבו. ישנן כמה פונקציות אשר בעת שנבצא להן נגזרת ראשונה, ושנייה ושלישית, ורביעית האם נקבלת אותה פונקציה? אולי אני מקבוע שנפני הפונקציה ישתנה כאשר נבצע נגזרת אם יקשבתם להרבה מהסרטונים שזו נחשבת הפונקציה הכי מדהימה במתמטיקה וזו הפונקציה E בחזקת X ובעיקר ולא e בחזקת x לא תעבוד כאן, נכון? אפילו אתם יכולים לנסות זאת, נכון? אם תבצעו e בחזקת x, זה לא ימומש את המשוואה הזאת, נכון? תקבלו e בחזקת x, פלוס חמישה e בחזקת x, פלוס e בחזקת x, זה לא שווה 0, אבל אולי y שווה ל-e בחזקת איזה קבוע r כפול x. אבל נניח ש Y. שווה לכמה קבועים R כפול X. נציב חזרה לתוך זה. ואז נראה אם ניתן לפתור עבור R אשר מקיים את המשוואה הזאת. אם ניתן, נמצא פתרון או כמה פתרונות. בואו ננסה. ננסה Y שווה ל-E בחזקת R X ותוך המשוואה הדיפרנציאלית. מה יהיה הראשונה של זה? קודם כל. אז למה שווה Y-T? חוק השרשויות של נגזרות. נגזרת של הפנימי זה R. ואז נגזרת של החיצוני זה רק e בחזקת rx. ומה יהיה נגזרת השנייה? זה רק קבוע r, tag tag שווה לנגזרת y, אז הנגזרת של הפנימי זה r, כפול r על החיצוני זה r בריבוע, כפול e בחזקת rx. וכעת אנחנו מכונים להציב חזרה, נחליף צבעים. אז הנגזרת השנייה, שזה r בריבוע כפול e בחזקת rx פלוס 5 כפול הנגזרת הראשונה וזה 5 r e בחזקת rx פלוס 6 כפול הפונקציה שלנו 6 כפול e בחזקת rx שווה ל-0 וכנראה שאתם כבר חושבים על משהו שניתן לעשות כדי לפתור משוואה זו עבור r כל המונחים בצד שמאל בעלי הביטוי e בחזקת rx אז נוציא ביטוי זה החוצה אז זה שווה ל-E בחזקת RX, כפול R בריבוע, פלוס חמישה R, פלוס 6 שווה ל-0. במטרה שלנו, זכרוי, לפתור עבור R, או כל הארים אשר ימתו את המשוואה, וכדי שיצד זה של המשוואה יהיה שווה ל-0, מה אנחנו יודעים? האם e בחזקת rx יכול אי פעם להיות שווה ל-0? האם ניתן לקחת משהו בחזקת משהו ולקבל 0? לא. לכן זה אינו יכול להיות שווה ל אז כדי שיצד שמאל שהמשוואה תהיה שווה ל-0, ליטוי זה המונח הזה כאן חייב להיות 0. ונרשום זאת מצבע אחר. אז אנחנו יודעים אנחנו רוצים לפתור עבור r, שזה... 4 ריבוע פלוס 5R פלוס 6 חייב להיות שווה 0 וזה נקרא משוואות טיפוסיות. 4 ריבוע פלוס 5R פלוס 6 נקרא משוואה טיפוסית, וזה אמור להיות לכם ברור שכעת זה כבר לא חדווה. זה רק פירוק לגורמים של משוואה ריבועית, וזה למעשה לגורמים די פשוט. אז מה זה? זה R 2 כפול R 3 0 והפתרונות למשוואה הטיפוסית, או הפתרונות למשוואה המקורית הזו, הן R שווה ל-2, ו-R שווה ל-3. אז אתם אומרים, מצאנו שתי פתרונות. זאת אומרת שמצאנו שתיים בעלי R שמקיימים את המשוואה הדיפרנציאלית. ומה אלו? Y שווה ל -E. בחזקת מינוס שתי X, נכון? ניתן לקרוא לזה Y1, ואז הפתרון השני שמצאנו y 2 זה E בחזקת, מה זה? R מינוס שלושה X. כעת השאלה היא, האם זה ביותר? בסרטון הקודם, שהוא סוג של מבוא, למדנו שקבוע כפול פתרון הוא עדיין פתרון. אז אם y1 הוא פתרון, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים גם לכפול y1 כפול כל קבוע. אבא נעשה זאת, אבא נכפול זאת ב 1 זה c1 כאן. זה גם יהיה פתרון. לקראת זה יותר כללי, נכון? זה קבוצה שלמה של פונקציות. c איננו חייב להיות רק אחד, זה יכול להיות כל קבוע, ואז כאשר אתם משתמשים בערכים ההתחלתיים, שלכם אתם יכולים למצוא מהו הקבוע. ואותו הדבר 2 Y2 שווה E בחזקת מ-3X, איננו חייב להיות אחד, זה יכול להיות כל קבוע. ולמדנו זאת בסרטון הקודם, שאם משהו פתרון, כמה קבועים כפול זה, זה גם פתרון. ולמדנו גם שאם יש לנו שתי פתרונות שונים, אם מחברים יחד, נקבל גם פתרון. אז הפתרון הכללי ביותר עבור משוואה דיפרנציאלית זו, היא Y, ניתן לומר שY של X, נחזק את פונקציה של X, בחזקת C1, שווה ל-x של y, מינוס 2x, פלוס c, 2e בחזקת מינוס 3x. וזה הפתרון הכללי של המשוואה הדיפרנציאלית הזאת. ולא נוכיח זאת כיוון שהוכחה די כתובה. הכוונה שכרגע בדקנו e בחזקת rx. אולי ישנן פונקציות אחרות שיכולות לעבוד כאן, אבל נאמר כעת וצטרכו להאמין שזה הפתרון הכללי היחידי. אין איזה פונקציה מוזרה אחרת שם בחוץ אשר תעבוד גם. ולגבי שאלה אחרת שאולי עולה בכם, אשר ביצענו משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון, היה לנו רק קבוע אחד. וזה היה בסדר, כיוון שהיה לנו סט אחד של תנאים התחלתיים, מפתרנו עבור הקבועים שלנו. אבל כאן יש שני קבועים. אז אם רצינו פתרון ייחודי, איך ניתן לפתור עבור שני משתנים אם יש לנו רק תנאי התחלתי אחד? זה מה שחשבתם, אתם צריכים שני תנאים התחלתיים כדי לפתור את המשוואה הדיפרנציאלית הזו. אתם צריכים לדעת בערך הנתון של x למה שווה y. ואולי בערך הנתון של x, מה יהיה נגזרת הראשונה? וזה מה שנעשה